Молитовник 18 століття. Єдина річ з дому, яку зберігла Дар'я Конет. Розповідає, книжка була в її сім'ї завжди і передавалася з покоління в покоління. Між ще погризти, старенький, такі порті, бачите. 1972 року, 1772 року. Я молилася по ньому весь час. Я сиділа в бур'янах, сиділа і тільки молилася, тільки молилася. Сім'ю Дарії Конет депортували в лютому 1946 року. Дві години давали на збір. Фіру заплегли коней за воза, прив'язали, поставили на фір, ворон і плов, кажуть, куди їдемо, там буде десь земля, що можна було працювати на землі. І нас дев'ять чоловік помістились на фірі. Що можна було взяти? Ще поставили скриню святковою одежею, де були образи. І пам'ятаю, Творець Шевченка і Біблія. Поселилися в селі Ворволенці поблизу Заліщиків. У сім'ї було семеро дітей. Всі дівчата, розповідає Дарія. Спочатку, каже, не мали ні житла, ні їжі. В селі не було хати вільної, тому ми жили в землянці. Жили в землянці щось дві неділі потім звільнилася хата, там поселили людей у Сибір, тому ми поселилися в тій хаті. І чекали, чекали, щоб розмерзлася, бо то було дуже холодно, мороз. Чекали весни, щоб розмерзлася земля, бо ходили, збирали, знали, де питали людей, де були картоплі, яка збирали мерзлу картоплю, розморожували і так їли. А ми, малі діти, малі діти ходили по жебрах з торбами, просили людей, щоб щось дати. Жінка показує першу фотографію, зроблену на Тернопільщині. Світлині майже 80 років. Сім'я у саду біля будинку в селі Ворволинці. Тато наш вишитій суроці, ви знаєте, приїхали сюди. Ніхто не ходив в вишитій суроці, тільки наш один тато. Взагалі нас була в селі дуже е, культура притримувалися українських традицій, ходили в вишиванках усі. А це фото зробили в 1999 році. Тоді Дарія вперше після депортації приїхала додому в Лищаву горішню. Жінка стоїть на своєму подвір'ї. Зберігся Шакіра, який був тата, Студола. Вітнулися, у нас кругом з села був ліс, такий ліс. Ще раз жінка поїхала в рідне село у 2006 році. Тоді на її подвір'ї вже стояв новий будинок. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.